Ko aixo lagunak, ongi etorri beste bideo batera. Gaurkoan HTTP eta HTTPS-ren arteko desberdintasuna azalduko dugu. Demagun, zure lagun bati postaz mezu bat bidali nahi diozula. Bidean lapur gaizto batek zure mezu hartu du eta irakurtzen saiatu da. Gainera, zure mezuan deuza oso garrantzitsuak idatzi ta zenituen. Hoietako bat bankuko pasaitza zelarik. Hau gure ordenagaiuekin edo mugikorrekin egunero gertadaitekeen zehozer da. Internetetik nabigatzen dugun bakoitzean. Baina nola da posible? Eta garantzitsua garendik, zer egin dezakegu hau iditeko. Begiratu ezazu zure interneteko nabigatzailearen goiko gelaskan agertzen den estekan, HTTP edo HTTPS jartzen duen. HTTP baldin bada, esan nahi du zure mezuak esplizituki bidaliko direla. HTTPS erekin ordea, enkriptatu egiten dira bidali horretik. ENKRIPTA-ZER? Enkriptatzea, mezu originala eraldatzea baino da. Horretarako giltz bat erabiltzen dugunarik. Giltz horrek, eraldaketaren informazioa soliko horretzen du. Orain lapur naiz nahiz bertan jartzen duena irakurri, ezin izango dugu lertu ez baita uka giltzik bertan jartzen duena desenkriptatzeko. Orain badakizu bien arteko desberdintasuna zein den. Beraz, hemendik aurrera gaurera kontu zibili internetetik mezuak bidaltzen dituzunean. Hau izan badena lagunok. Bidioa zure gustokoa izan bada, eman atxegin duten eta harpidetu gure kanadea, eta goratu seguru nabigatzea.